ان شاء يوم يورك اليوم جيب لكم مقطع جديد طبعا اليوم راح نصمم زي ما شفتوا الصوره اللي وراء اللي قدامنا حطيت لكم في هذا الفيديو هو الشيء اللي راح اعطيكم يعني ثاني دقيقه خلاص اوكي طبعا القناه يعني اللي سويت لنا الصوره القناه تحت في الوصف اشتركوا عندها طبعا اول شيء تدخل تروح تسوي دراج فكت ليق طبعا هي الصورة <سؤال> قلت لي زي ما شفتوا في الكتابة المقطع صورة حقه الكتليق ف تدخل تسوي ال دراج تروح الرول بلاي خلص الجيم تروح الرول بلاي تاخذ اللقطة تصورها تجيبها هنا في الفوتوشوب بعدين تروح مون مود لاب كولاب خلاص كذا تروح لهذا تضغط كنترول إيه كنترول سي وهذا كنترول ڤي راح تلاقي كم ذا المظهر اوكي طبعا انت راح تجي هنا تضغط دي هذه الكلمه طبعا انت راح تجي هنا راح تضغط ال ستة وراح تخفف زي كذا راح تخفف بعض عندك الاشياء ف انا بغيها كذا شويه المنظر يعني انا هنا بحاول احاول انا أب بغير اللون وبخليه شوي ازرق هنا بغير انا كده ما بخلي تقريبا أنا بخليه هنا أزرق شوي، كذا تمام، الحين حادث <hesitation> كتابة، ما بسوي عادل عدل مرة لأن في أشياء واجد صعبة، بحاول نسوي اللي أقدر عليه في هذا، بس إذا أنزل حد عادي عادي بحاول أسوي عادي، مثلا تكتب كيف تسوي، مثلا تكبر، <hesitation> أه. تكبر. تحطها هنا طبعا تحطها تشيل هادي اوكي طبعا آه بس خلنا نشوف الصوره بس نسميتها انا نسيتها لا ما آه دي يا ودي خلاص قاعده تفتح معي لا الله وين الصوره؟ لا انا بس قاعده هاي هو اوكي يب هادي اوكي آه تجي هنا تروح عند الالوان تاخذ حق هذا تو. اوكي طبعا تروح هنا تضغط مرتين كليك يسار يسار يعني لو تروح على هذا ثاني تروح على الأسود حطها عشرة تحطها ثمانية ثمانية ثانية تروح هنا كنت <hesitation> كنت في. أوكي تروح على تحت تجي؟ لا قبل لا تسوي كل شي تروح لهاذي تأخذ هذي أوكي تحطها فوقها اوكي تجي لتحت تسوي مرتين كليك صار تروح للابيض تحط اللون آه. 13 بالنسبة كده صار ستوري وش كتبوا آه. طيب اوكي اوكي اوكي اوكي ما شفتوا جمب رسالت اوكي اكتب هنا احنا بنكتب طبعا نفس الحجم اوكي طبعا انا بغير لونه اخلي اجي هنا نسوي زي كذا طبعا ما راح اتوقع يب الحين نعدله طبعا تجي هنا تسوي نفسه وتحط لون الاسود على هذا, هذا. طبعا تحط لون اسود هنا قبل اوكي حطينا ثمانية. ثمانية بس تنزل عليه آه علي حاو تكون اني مركب صح تنزل على تحت تضغط مطر اليمين تروح تحط هارت. اللون عبيض. سوى زي كذا كذا طبعا أنا رح أزيد كم حاجة من عندي بس ده حابين يسوونها طبعا هي كده حلوة تمام الصورة تقريبا بس أنا رح كم حاجة هذه رسمة طبعا هذه كم مفروض هذه طبعا أنا حملت مود عجبني هذا بديته حطه مو هذا عفوا ما دي والله أيه بس أنا عجبني وحطيته اوكي صور مو هذا شوري شوري بحذف اوكي كاني بتعيد شوي بس انتبه لا تجيب زي كذا. اوكي ما حذفت المفروض اوكي حذفت داب بعد كانت طبعا عدل زي كدا داب تكلك يمين يمين ثلاثطاش طبعًا أوكي نكاد لا أعرف. يعني جالسة أشوف أشياء مغلطة فا طبعًا تقدر تصور مقطع هنا في الفوتوشوب. بحاول أتعلم في الفوتوشوب أنا أنزل مقطع كيف أصور مقطع في الفوتوشوب بس بحاول. أوكي كذا صار حلو. طبعا انا بضيف الاضافه وبحاول ما اخربها فبضيف مجلد جديد عشان ي... بس استخدمت هذا بس المهم ان بحاول اجيب هنا ثاني من... عندي انا مثلا زي كذا في الوصف اذا نحط بعد في الوصف بحط الملف كامل التنزيل ممكن هذا كذا بحطه طبعا هنا في خلفية سوالف بس انا بحاول شيله طبعا كيف تشيله بحاول شيله بدأ زي كذا بحاول احطه يعني ورا الخط لا دها حلو، كده حلو، بحاول إني حطه يعني ورا الخط ورا دا، حط عند قدام الخلفية يعني، طبعًا كده صارت في اخر شيء, شيء نحذف كذا خلاص طبعا في الصوره ان شاء الله عجبكم المقطع لا تنسون الاشتراك والنشر مع السلامه